Оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова. Музиканти розігруються, диригент оголошує програму. Так оркестр готується до коротких виступів у День Збройних сил України. Анна співає в цьому оркестрі майже шість років. Починала як залучена цивільна у 2020 році Закінчила навчання та вступила до лав Збройних сил України. Зараз дівчина має звання старшого матросу. Я просто завжди хотіла стати військовою. Це було моє мрію. Ще з дитинства. Я дуже хотіла навіть навчатися на військову, але так склалося, що я все-таки пов'язала життя з музикою. Але завдяки Віталі Андрію, який запримітив мене в університеті, я ось потрапила в збройні сили і працюю з оркестром. Мені подобається це дарувати людям радість. В качестві е, військового і в, як музикант, просто ну це дуже класно. Виступи на позиціях українських військових бувають непередбачуваними, говорить Анна. Дуже цікава історія взагалі в моєму житті трапилася, як розпочалася війна. Я вже була давно знакома з цією людиною, але ми не спілкувалися. І ось приїхала я якось на позиції виступати і одружилася. Я вийшла заміж, то встрітила там свого майбутнього чоловіка. І зараз ми одружені, і все добре. І взагалі, ну... Все супер, це така, мабуть, найяскрава подія в мене в житті під час служби в армії. Диригент оркестру Віталій Мацюк розповідає, що Анна співпрацює з іншими українськими виконавцями. До нас приїжджали різні колективи, це Злата Огнівич, Гурт без обмежень приїжджав до нас, де Анна Віталівна разом з гуртом без обмежень працювала із оркестром музичним супровіду працювала з такими групами та співачкою Злата Огнівич. Анна Віталівна в нас співає не тільки українську музику, і також співає джаз, співає різні форми виразності наші музичні твори. Музиканти оркестру мають статус учасників бойових дій. Ми разом з нашим бендом, невеличким, у нас є кавер-група нашого оркестру, ми їздили на напередові до хлопців. І ось, мабуть, це саме захоплююче було таке для мене, тому що ти приїжджаєш і ти, наче їм ковток подиху даєш. Вони бачать, що є за що боротися, що є як жити далі, що, це просто, що не можна здатися просто опустити руки і все, все ми всі помремо чи ще ні. Навпаки. Будемо боротися, будемо перемагати, і Україна обов'язково переможе. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини Миколаїв.